Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i danas vam pričam o jednom biljnom organu koji se zove stabla. Uloga stabla je pre svega da provodi vodu sa mineralnim materijama, odnosno to je ona voda koju koren upija pa ide gore u stabli. Ali kako ono to izvodi? Pa e, koren ne može sve to da izgura do najviših vrhova stabla, nego je što u molekulima vode koji su u stvari nekako drža se zajedno kao nekakvo kolo i kako Kako koji molekul vode ispari sa površine lista, tako da on kao da povlači ovaj sledeći i tako se u stvari voda uh, transportuje i prenosi čak do najviših vrkova <clears throat> se hvoje. Međutim, u listu se dešava čuvena biljna čarolija proizvodnja hrane, odnosno fotosinteza. I sada se to sve pretvori u nekakve šećere i to se rastvori kao neka slatka vodica. Ona takođe treba da se prenese ta hrana u različite delove biljke. To se takođe dešava kroz stablo, samo u drugim nekakvim cevčicama. Znači imamo stablo, odnosno stem transports water and minerals and transports water and organic nutrients. Po izgledu još od vrtića razlikujemo drvenasto, odnosno woody stem i zeljasto, odnosno herbaceous stablo. Ovo ako bih malo bliže pogledali, deo drvenasto, stvarno tvrdo i čvrsto, uh, a zeljasto mekano, čak prstime možemo da ga zdrobimo. E sad to zemljasto stavlo, ako je nekad neko ljuštio, vidio da ima nekakve kao niti u sebi. Ako bi ga presekli popreko i obvojili, stavili pod mikroskop, ovako nešto bi dobili. Ove silne tačkice, ako uvećamo, vidit ćemo nešto što bi olazi zovu vascular bundle, odnosno provodnisno pići. Ti provodnisno pići, evo ovde videni viđeni elektronskim mikroskopom, to su u stvari kao snopovi nekakvih ćelija koji služe za upravo tu ulogu stavla, to je da provodi vodu u obe e, varijante. E, na ovom modelu se ti provodni snopići vide znači da to nisu kružići, nego su zapravo te slamčice, odnosno cevčice, pa imamo ove šire za vodu sa mineralnima i ove malo uže za rastvorene šećere. Dakle, zelja sto stavo obavlja obe uloge stavlom. A što je sa drvenastim stavlom? Pa ono se ne rodi drvenasto. Ono krene da, da klija i bude prvo mekano i nežno i ako bi ga u takvom trenutku presekli, videli bi da i ono ima nekakve snopiće. Međutim, kasnije ono uopšte ne liči na to, nego je bude debelo tvrdo kakvi su panjevi. Pa imamo koru i drvo. E, ali ako malo bolje pogledamo tu koru i drvo, imamo najprej ovu mrtvu koru koja je spolja i mrtva je zato što je u stvari pravi zaštitu nekako za onaj živi deo, kao što mi imamo ovoj površinski sloj kože od mrtvih ćelija. E, a onda imamo ispod ovaj živi deo kore. Živi to znači da su unutra žive ćelije koje se dela. I imamo živi deo drveta takođe, odnosno sepo wood, kroz koje se obavlja ono provođenje. <kuh> imamo mrtvo drvo, odnosno heart heartwood. Gde su ćelije već odmurle? Pa na nekim dr nekom e, drveću možete čak da vidite da je sredina e, stabla šuplja, jer taj deo u stvari drve tu više ne treba, provođenju se dešava u ovom delu okolo, ali je vrlo zgodno za vevericu ili možda neku sovu da se sakrije. E sada kako od ovoga ovde nastane ovo ovde? Malo drvo ima ovakve snopiće, međutim kako ono rešilo da raste? тихno pića biva sve više ćelije se namnožavaju namnožavaju i napravi se tolika gužva da se više ne vide stupići nego bude ovako jedan prsten tih provodnih sudova i svake godine kako se namnožavaju ćelije formira se sve veći i veći prsten a one ćelije koje su bile od prošle godine one ostaju u sredini i tako pardon i tako dobijamo godine i tako u stvari mi brojimo koliko godina je živo neko stablo a da su živi elementi, znači da su žive ćelije upravo u ovom spolješnjem delu, pokazuju ovaj panj jer odakle bi izrasli izdanci nego iz živih delova. Ovo je opet na, mikros, na uh, elektronskom mikroskopu, pa vidimo jedne provodne sudove i drugi provodne sudove, dakle to su ovi što provode mineralnu materiju, vodu sa mineralnim materijama i što provode rastvorene hranljive materije. E sada se vraćamo s poljašnjem izgledu. Pa znamo da među drvena s tim stablema neki mogu da imaju izgled drveta, neki mogu da imaju izgled žbuna koji se grana praktično od zemlje ili puzavica kao što je ovaj ovde ovaj ovaj bršlin koji ima grananje, ali zapravo mu je potrebna potpora nečeg čvršćeg. Međutim, stabla mogu da imaju i drugačije uloge. Tako, na primjer, stolone kod jagoda služe za raznožavanje. Stolone su ova stabalca koja su zeljasta i kreću da rastu ovako po strani, znači nekako vertikalno, nego horizontalno i u trenutku kada dotaknu zemlju, oni tu se razvije koren i novi listovi i na taj način se ono raznožava. Takođe, neka stabla razvijaju zaštitu kao što su trnovi. Nekim zeljastim stablima na primjer potrebne su rašljike za prihvatanje. To su u stvari one, oni frčkasti vrhovi stabala. Neka stabla koja žive u jako, hradnim, u jako suvim predelima kao na primer kaktusi, su onako debela i sočna, zapravo čuvaju vodu. E, ali postoji i stabla koju su iz nekog razloga rešila da žive pod zemljom. Tako je stablo luka koje je se razvilo u lukovicu. I sada nije zapravo lukovica cela, nije stablo, nego je samo ovaj ovde deo stabla, a ovde vidimo da je koren, a šta bi ovo bilo drugo nego listovi? Tako da lukovica, odnosno balb, Uh, rezerve hrane čuva u listovima, a onda iz njih može da izniknu, mogu da izniknu novi listovi. Imam još jedno podzemno stablo, čiji je predstavnik džumbir. Uh, uh, ovo podzemno stablo, osim što je ovako debeljuškasto, pa i ono čuva neke rezervne materije, što nam pokazuje mi džumbir koristimo u ishrani, uh, ali ono idući tako, uh, po, time što je postavljeno tako u zemlji, Ono s jedne strane ovde pušta a, korenja, s druge strane kada dođe toplo vreme, iz njega samo dalje izniču novi nadzemni izdanci. I to je rizom, odnosno raizom. E sad imamo još jedan vrlo dobro poznatu biljku, a to je krompir koja nam predstavlja a, stablove krtove. Znači ono ima takođe podzemnu... E, stablo, a da je ovo stablo, a ne koren, kao što smo učili da imamo korenske krtole, pokazuje nam to što krompir, kad vam malo duže stoji, iz ovih okaca se razviju nova, nove grane stabla, odnosno izdanci, i to nam ukazuje, a s druge strane se razviju korenčići. I to nam ukazuje da je e, e, ovaj krompir zapravo stablova krtova. I korenčić. Sada samo da se posjetimo šta smo sve pričali u stablu. Pričali smo o njegove ulozi provođenja i kako to radi pomoću provodnih sudova. Razlikovali smo drvenasta i zeljasta, među njima drvožbun i puzavicu i napravili smo razliku u među preobraženim stablima koji imaju neku drugu ulogu dodatnu u odnosu na provođenje, pa bila ona nadzemna ili podzemna stabla. Toliko o stablima, nadam se da je bila korisno.